Ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης, Ρίγας Βελεστίνλης, νέα πολιτική δίκησης των κατοίκων της Ρουμέλης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων και της Βλαχομπογδανίας, υπέρ των νόμων και της πατρίδος. Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη. <ΣΣΟΥ> Ο λαός, απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρουμέλην, την Μικρά Ασίαν, τι Μεσογείου την Βλαχομπογδανίαν και όλοι όσοι στενάζουν υπό την δυσφοροτά την του Οθωμανικού, δελειρωτά του δεσποτισμού οι να φύγουν εις ξένα βασίλεια, για να γλιτώσουν από τον δυσβάστακτον και βαρίνα αυτούς ζυγόν, όλοι λέγω, Χριστιανοί και Τούρκοι, χωρίς κανένα ξεχωρισμόν θρησκείας, επειδή όλοι πλάσματα Θεού είναι και τέκνα του πρωτοπλάστου, στοχαζόμενοι ότι ο τύρανο, ονομαζόμενος Σουλτάνος, κατέπεσεν ολοτελώς εις τας βρωμεράς, θηλημανείς του, Επερικυκλώθη από ευνούχους και αμαθεστά αμαθεστάτους αυλικού, ελισμόνισε και κατεφρόνησε την ανθρωπότητα. Εσκληρήνθη η καρδία του κατά της αθωότητος. Και το πλέον ωραιότερο βασίλειο του κόσμου, όπου εκθιάζεται πανταχώθεν από τους σοφούς, κατήντησε εις μίαν βδελειράν αναρχίαν, τόσον ώστε κανένας οποιασδήποτε τάξεος και θρησκεία δεν είναι σίγουρος μίτε τη ζωή του μήτε δια την τιμή του, μήτε δια τα υποστατικά του. Ο πλέον ήσυχος, ο πλέον αθώος, ο πλέον τίμιο πολίτης, κινδυνεύει κάθε στιγμή να γίνει ελεηνή θυσία της τυραννικής φαντασίας ή των αγρίων τοποτηρητών και αναξίων μεγιστάνων του τυράννου. Ή τέλος, όπερ συνεχέστερον συμβαίνει, των κακοτρόπων θηριοδεστάτων μιμητών του, χαιρώντων το κρίμα, εις την σκληροτάτην απ' στην εις φωνοκτονίαν, χωρίς καμίαν εξέτασιν, χωρίς καμίαν κρίσιν. <τυμή> Ουρανέ. <τυμή> Εσύ είσαι απροσωπόλυπτος μάρτυς των Τιούτων Κακουργημάτων. <τυμή> Ήλιε. <τυμή> <τυμή> Εσύ βλέπεις τα αυτά θηριώδη τολμήματα. <τυμή> Γη εσύ ποτίζεσαι αδιακόπος από τα ρήθρα των αθώων αιμάτων. Ποιος έχει στόμα να με υπεί το εναντίον, ποιος είναι εκείνος ο τίγρης, ομόψυχος των τοσούτων ανομιμάτων. Ας έβγει στο παρόν και δια πολέμιον του μάρτυρα θέλει αποκτήσει όλην την κτίσην ή της αγλώσσος γόγκά δια τους αδίκους, οδε εκχυνωμένους ρίακας, των ανθρωπίνων αιμάτων. Ο μέχρι τούδε, λέγω, δυστυχήσου τος λαός, βλέποντας ότι όλε του εθλίψεις και οδύνε, τα καθημερινά δακρυά του, ο αφανισμός του, προέρχονται από την κακήν και αχριεστά την διοίκησιν, από την στέρησιν καλών νόμων, απεφάσισεν ενανδριζόμενος μίαν φοράν να τενήσει προς τον ουρανόν να γύρει ανδρίος των καταβεβαρημένων τραχυλών του και ενοπλίζοντας εμμανός τους βραχιονάς του με τα άρματα της εκδικήσεως και της απελπισίας να εκβοήσει μεγαλοφόνος ενώπιον πάσης της οικουμένης με βροντόδη κραυγήν τα ιερά και άμωμα δίκαια, όπου θεόθεν το εχαρίστησαν δια να ζήσει επάνω εις την γη. Όθεν δια ναυμπορούν όλοι οι κάτοικοι να συγκρίνωσαν πάντοτε με άγρυπνον όμα τα κινήματα τη διοικήσεω με τον σκοπό τη κοινωνική αυτονομοθεσία, εκτινάζοντα ανδρικώ των ουτιδανών ζυγών του δεσποτισμού και εναγκαλιζόμενοι την πολύτιμων ελευθερία των ενδόξων προπατόρων των, να μην αφαιθόσουν ουδέποτε να καταπατώνται ω σκλάβοι στο εξή από την απάνθρωπον τυρανία να έχει έκαστος όσαν λαμπερόν καθρέπτην εμπροστά στα τα του τα θεμέλια της ελευθερίας, της σιγουρότητος και της ευτυχίας του. Να γνωρίζουν εμφανέστατα οι κριτέ ποιον είναι το δυσαπόφευκτον χρέωστον προς τους κρινωμένους ελευθέρους κατοίκους, και η νομοθέτε και πρώτη της διοικήσεως τον ευθύτατον κανόνα καθόν πρέπει να ρυθμίζεται και να αποβλέπει το επάγγελμα προς των πολιτών, κηρύτεται λαμβροφανός η ακόλουθος δημοσία φανέρωσης των πολιτήμων δικαίων, του ανθρώπου και του ελευθέρου κατοίκου του βασιλείου. Ρήγας Βελεστινλίς Νέα πολιτική διοίκησης των κατοίκων της Ρουμέλης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων και της Βλαχομπογδανίας υπέρ των νόμων και της πατρίδος. Μουσική Εκφωνητής Γιώργος Πυτροπούλιανακής.